تعودنا معاكم في صباح الورد ان احنا ننق الضوء على قصص كفاح وقصص مشرفه للست المصريه قصتنا النهارده قصه جميله جدا لست مصريه مثاليه نموذج بجد للجد والاجتهاد والصبر الست كريمه اللي بتسوق عربيه ربع نقل تتحرك بيها في الشوارع وتتنقل في الاسواق المختلفه عشان تبيع البهارات والتوابل عشان تكسب قوت يومها طبعا اللي بيتصرف على بنتها الوحيده صاحبه القدرات الخاصه يعني حاجه بتشرف الصراحه كل المصريين وتاكد ان الست المصرية ب100 راجل ومنها ما بتقفش قدام أي عوائق ممكن يبقى بنتها مريضة بنتها من زول الاحتياجات الخاصة أو زول الإمكانيات الخاصة اللي دايما بحب أسميهم كده ولكن هي كفحت ونزلت وسائت وتعامل في كل الاسواق وبالسوق تقرير مهم جدا هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي عاملو الزميل العزيز محمود فوزي اللي صراحة بيبدع دايما في تقريره خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة ثانيه ده توفى من 15 سنه فجت عايزه اكل اعزاء عايز اكل قلت معاقة معايا ايله معقه فمش عايزه مدي لحد اتوكلت عليهم طالعه للشوق جبت شويه بهارات فلفل اسمر وكمون وعطره لما اتلف الاشواق على دماغي كده شايله على دماغي بلف اما ربنا كرمني وجمعت قرشان فشفت عربيه زي دي كده مع جماعه في السوق معانا فقلت انا عايز واحد زي ديت لو ما قالوا لي ماشي نجيبها لي. قلت لهم انا معيش الفلوس اللي قد كده قال انا اكمل لك انا فكملوا لي وجابوها لي. اجيب عليها والف فلوس وهاي وبشتغل من نار ما من بقى خمسين 15 سنه. ومعايا عيله معاقص ذهنيه بيألسوا عليها وانا ماشية بالعربية. وناس بتقول لي ربنا يعينك يا حاجة ربنا يوفقك. وناس بقى اللي هم الشباب اللي بقلسهم ما انا ناس الكبيرة زي حالتي مقدرين الموقف اللي انا فيه ليه؟ ان هم كبار فاهمين، بنتي انا كنت بروح للصبح بصحى اصلي الفجر، اصلي الفجر الفجر وامشي فعيل من البلد استعد عليها وانا مش موجوده في البيت، وهي زي الطفل الصغير مش عارفه حاجه اضحك عليها، فدي موقف بامشى مش قادر انساه وخلفت عيل، وانا اشتكيت الواد ده وديته المحكمه ويقول مش هني والبت تقول هو المهم اتحكم على بعشر سنين وربنا ما حاجه وحشه قبل عيد عيل حلو وانا معلش الامان جابت لي ابن بقى اخوها واقف جنبي العيل غايه وكاتب باسمه وما سبتش الا ما كاتب الولد بنتي أنا وبنتي وناس جنانة حبايبي مسلييني وقاعدين معايا حتى بناكل مع بعض وهم بيطبخوا لي عشان مش قادر افعل البوتجاز واروح نقول أنا بخلي بالهم من العيال ولما حصل موقف لبنتي باي يخافوا تاني ويقفوا جنبها ولو حد ندى على البيت يطلعوا يشوفوا مين والواد صغير مش عارف حاجه برضه خايفين عليه أمنيتي عذاب ال الرئيس حبيبنا السيسي حاجة عفتاح السيسي حبيبي نفسه من عندي كده اقابله واشوفه ونفسه أشوفه أتكلم معاه ونهار ما كنا والله بننتخب وأنا اللي كنت بنتخب ومزيفه بعربيتي ولزق صور عليها وبقت الناس مليئة ورا زغرت وراجل وفيرا يرسع كبوتها انكسر الإزاز الكلام ده يوم الانتخابات الانتخابات وبندعي له وربنا يخلينا ماس خلنا السيسي عمل لنا خلهمنا عملنا حاجات حلوة عملنا الطرق الجميلة كما يقال في المأثور الفعل أصدق من ألف كلمة الحجة كريمة التي ضربت بأفعالها المثل ومحت بكفاحها آلاف الأعذار لكل كسول متواكل كان شعارها بل دستورها سعي وعمل وكفاح محمود فوزي صباح الورد تين تيفي